Здоров'я бажаю. Одного разу я помітив, що на моєму автомобілі довільно почали запускатись вентилятори охолодження радіатора навіть на холодному двигуні. А також двигун на холостих обертах почав довільно їх змінювати. Ну, в першу чергу, я шукаю сканерами помилки, а далі буду вирішувати. Обіді 2 сканер видав мені таку помилку. Вона стосується датчика температури охолоджуючої рідини. Вася діагност теж не забув повідомити мені про цей датчик. Тому моє рішення було простим і логічним придбати новий і замінити ним старий згаданий датчик. Доступ до нього здійснюється зверху, тому ми знімаємо верхній захист двигуна. Далі потрібно зняти блок повітряного фільтра, а для цього потрібно його від'єднати від вхідного та вихідного патрубків. Ось цей штекер та ось цю трубку потрібно також буде зняти. Знявши трубку, нам потрібно буде звільнити її ще від фіксатора. Далі нам знадобляться щіпці для стопорних кілець, щоб від'єднати вихідний патрубок від повітряного фільтра. Зверху на виході фільтр вільний, а вхідний патрубок знаходиться під фільтром. Ось це з'єднання, яке нам потрібно розщепити. Зідний патрубок також від'єднаний. Займаємось демонтажем самого блоку повітряного фільтра. Отримаю його один болт і два фіксатора. Болт відкручуємо головкою торкс. Один фіксатор, на якому тримається фільтр, розміщується праворуч. а другий – під самим корпусом фільтра. Ось гніздо, а ось виступ. Ну ось, блок повітряного фільтра зняли, тим самим зробили доступ до термодатчика охолоджуючої рідини. Далі прямуємо до місця його базування. Ось у цьому виступі він і ховається. А тут-от кріпиться комутаційний штекер, який потрібно від'єднати. Часом з ним треба повозитися. Зато сам датчик знімається дуже легко. Його тримає лише ось ця пластмасова скоба фіксатору. Тягнемо її вниз, знімаємо і датчик вільний. Сам датчик знімаємо рухом від себе однією рукою, другою рукою закидаємо новий на його місце. Чим швидше пройде заміна, тим менше антифризу вийде. А можна взагалі старий датчик зняти і дочекатись, поки перестане бігти антифриз. Його там вийде не більше, ніж грам 100. І не забудьте щось підмастити, волого вбираючи. Ось таким рухом ми його виймаємо зі своєї ніші, а інший закидаємо. Тільки взяти його треба навпаки, пімпочкою до себе. Ну і сковою фіксуємо його. Залишилось під'єднати до датчика штекер і з ним все. Далі ставимо на місце блок повітряного фільтра. Спочатку садимо його на фіксатори. Один в нижній його частині, а другий з правої сторони. А остаточне закріплення болтом. Далі приєднуємо нижній патрубок. І верхній. Верхній патрубок фіксуємо стопорним кільцем. На ньому тримається ще ось ця трубка. Під'єднуємо її. Ну і повертаємо на місце штекер. Ну от і все, місія виконана. Датчик температури антифриза замінений. Ставимо ковпак. Бувайте здорові.